طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة <تصفيق> قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> يا روح أين تذهبي فأنت سوف تحاسبي فترد إلى يوم فيه لن تظلمي ستقفي فيه أنت وكل المخلوقات من إنس وجان وطير وحيوان ولن ينجو منه أحد فكل من فعل شيئا في دنياه مكتوب ومسجل بين يدي الله وعند يوم القيامة سينادي الله عز وجل جميع الخلائق ليحاسبهم قال الله سبحانه وتعالى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 ويصلى سعيراً والحيوانات بعد أن تقبض أرواحها يحشرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فسبحان الله عز وجل حتى الحيوانات ستحاسب رغم أنها مخلوقة لا تتكلم ولا تعقل شيئاً وهي غير مكلفة لكن الله عز وجل أخبرنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجمّاء أي الحيوان الذي لا قرون له من القرناء أي الحيوان الذي له قرون قال ثم يقول كوني ترابا فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يقول الكافر حينها يا ليتني كنت حيوانا مثلهم فأكون ترابا وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن البهائم ستحشر يوم القيامة بعد أن يتم إعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة سيقتص بعضها من بعض أي إن الله سبحانه وتعالى يحاسب من اعتدى من الحيوانات على الآخر فيحاسب شاة قرناء ضربت أختها التي دون قرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة مُدّ الأديم وحُشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا. قال فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فكل روح ستجمع في جسدها حتى تحاسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وملك الموت هو من يقبض أرواح البشر بإذن الله عز وجل قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أما عن أرواح الحيوانات فلم يذكر قابضها في كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن قد اجتهد أهل العلم وقالوا بأن ملك الموت يقبض أرواح جميع المخلوقات، وبعض منهم رجحوا أن الله سبحانه وتعالى هو من يتوفى الحيوانات بنفسه، وقال العقيلي والألباني آجال البهائم كلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال كلها، والبقر وغير ذلك آجالها في التسبيح فإذا انقضى تسبيحها قبض الله عز وجل أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء وقال القرطبي رحمه الله إن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الجميع وقال بعضهم إن الله سبحانه يتوفاها بنفسه فيعدم حياتها لكن روح الحيوانات أو أمرها هو امر مجهول وغريب في الحيوان والانسان ولا يعرف ماهيتها ومما تتكون فالله سبحانه وتعالى خلق الروح وجعلها امرا خاصا لا يعلم عنها الا هو عز وجل قال الله عز وجل في سوره الاسراء ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فالله عز وجل جعل الروح من الأمور التي اختصها لنفسه عز وجل فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واجعلنا ممن سترتهم ورحمتهم في الدنيا والآخرة نسألك ربنا أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن تثبتنا على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك